اليوم نفرجيكم كيف نعمل من الحليب اكثر من شغله بنعمل كريمه كريمه الكيك الخفق وكريمه الطهي بنحول الكريمه من حليب لكريمه ومن الكريمه لزبدة وبنحولها من زبده لسمن وممكن نحولها من سمن لكراميل حليب طازج من المزرعه حليب المزرعة طازج وغني بالدهون على نار خفيفة نتركه يغلي لمدة عشر دقائق بعد عشر دقائق نطفئ النار نترك الحليب في المطبخ يبرد تماماً بعد ما برد نرفع القشطة ونخزنه بالفريز بالمجمد نرفعه على المجمد نكرر نفس الشي نكرر العملية نفس الشيء يمكن نحصل على كمية في غضون أسبوع أو شهر حسب استهلاككم للحليب أصبح هذا الحليب قليل الدسم نوضعه هيك خلصنا جمعنا الكمية بنوضعه بالتلاجة حتى يزوب تماما، خدنا الحليب من التلاجة نعمل كريمة الخفق، ما الفرق بين كريمة الخفق وكريمة الطبخ؟ يمكن إستخدام كريمة الخفق في, الط... في الطهي، أما كريمة الطهي فلا يمكن إستخدامها للخفق، السبب هو كريمة الطبخ نسبة القشطة فيها قليلة. عشان هيك لازم تكون أرخص نخفق حوالي أربع دقائق ما نبالغ بالخفق من شان ما تفصل معنا هيك أصبحت كريمة جاهزة هيك أصبحت جاهزة للكيك بنحول الكريمة إلى زبدة بنخفق حتى يفصل الماء تماماً، نستمر بالخفق حتى يفصل الماء تماماً، نسبة الدهون في الحليب أعلى من خمسة الحليب اللي أنا استخدمته، نسبة الدهون بالكريمة بتزيد عن خمسة وتلاتين ونسبة الدهون بالزبدة بتزيد عن خمسة وسبعين ونسبة الدهون بالسمنة البلدي هي مية هيك الزبدة جاهزة لا تستخدموا بديل الزبدة بديل الزبدة والمسميات الثانية هي عبارة عن زيوت مهدرجة وغير صحية عشان هيك بتكون سعرها رخيص بنحول الزبدة إلى سمن بلدي على نار خفيفة عند الغليان بنعد عشر دقائق النار أهم تكون النار خفيفة هيك نتركها عشر دقائق تغلي هيك أصبحت بعد عشر دقائق جاهزة نصفيها في وعاء زجاجة ونتركها تبرد تماما يمكن التخلص من باقي السوائل بمعلقة أو بورق أو ورق نظيف هي هي طبيعية وصحية إذا إذا تم استخدامها باعتدال نتركها حتى تبرد. تماما. هيك السمن البلدي جاهزة. انا وضعتها بالبلكون عشان تبرد بسرعة. بقلبها من لسا فيها دفاوة لسا من جوا فيها دفاوة. هيك اصبحت جاهزة مثل ما انتم شايفين. واذا بدكن حول السمنة الى كراميل بدون سكر للكيتو اكتبوا اولي تحت بالتعليقات. في امان الله. تذلونا بوصة جديدة اتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير لكم اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة